Tenim moltes esperances de que vagi encara millor que el curs passat, perquè el curs passat sí que és veritat que hi va haver un temps de, de molt deneguit i estava tothom molt preocupat perquè, bueno, per tot el que tenim a sobre. Nosaltres anem amb molta precaució, totes les escoles estem pues, bueno, mirant a veure el dia a dia, que és l'important. Les novetats bàsicament són poquetes, però ja estem una mica pues, acostumats no? a, a tot el que implica portar uns entra en pandèmia i així, i, i bé, bueno, la veritat és que tenim moltes ganes i, i molta il·lusió. Jo tenia moltes ganes de venir al cole perquè m'avorria molts dies en casa i tenia, quería ver a los amigos i de tot. Estoy muy contenta de volver al cole porque me gusta bastante i, aunque me lo pasaba muy bien, però bueno, i y... Este año la cosa està más centrada con lo del COVID y ja per exemple, no nos tenemos que tomar la temperatura a l'entrada i vamos més rápido. L'any passat vam començar eh, fent presencial quan va començar tot el tema del COVID. Eh, Ve ens van dividir la classe en dos grups. Un grup anava dilluns, dimecres i divendres i l'altre grup anava dimarts i dijous. I aquest any en canvi serà tot presencial. Eh, en principi, bueno, a classe hem d'estar tots amb la mascareta i també estem dividits en dos grups, o sigui, tota la classe no estem junts. Este any, que són les novedades, és es que per fin podem salir de les classes i fer i fer totes les activitats que l'any passat no pudimos, com en física i química poder interactuar con los microscopios, etc. Aquest curs l'agafem una mica més d'il·lusió que l'any passat, a veure si amb el tema de l'abans de la pandèmia i que tothom està molt més conscienciat del que tenim al voltant, podem centrar-nos més en l'educació, que els alumnes estiguin a gust aprenent i sobretot passar-ho bé i que tothom pugui, puguem tenir una, una oportunitat d'estar de, bé en el centre. No?